Hunor a prevăzut decizia lui Iohannis în privina lui Covesi. Mesaj dur al Fului UDMR, mult mai grave sunt protocoalele cu SRI. Decizia presubliniere dintelui Claus Iohannis de a refuza revocarea Laurei Codruca Covesi de la conducerea DNA nu a surprins pe nimeni, a declarat l-ar fi liderul UDMR, Chelemen Hunor. El a mai spus și există lucruri mult mai grave, de exemplu protocoalele cu SREI, care, în opinia sa, sunt neconstituționale, susținând că toate ramurile justiției au fost begate sub o alt putere, sub o alt instituție sub liniereice nu mai putem vorbi despre independent ca justiciei. Chelemen Hunor crede ce decizia presubliniere dintelui Claus Johannes de a respinge cererea de revocare a subliniere Feitna propus de ministrul Justiției era previzibil, o decizie absolut previzibil, subliniere Team, cred ce pe nimeni nu a surprins această decizie a presubliniere dintelui, fiind presubliniere dintele a zis mai de mult. Înainte se ajunge cererea de revocare din partea ministrului pe masa presublinierea dintelui. A zis ce el este mulțumit de presacia doamnei covesii sublinierei. Nu gese subliniere pe niciun motiv pentru o revocare înainte de expirarea mandatului. În opinia liderului UDMR, ar trebui să se vorbească despre protocoalele instituțiilor judiciare puse între punctii, punct 3.0, care, în opinia sa, sunt neconstituționale. Sunt lucruri mult mai grave în această car, dacă vorbim de justicie sublinierei de independent ca justiciei i despre aceste aspecte ar fi foarte bine să vorbim sublinierei ar fi foarte important să clarificăm lucrurile. Au existat multe protocoale, toate segmentele justiției au semnat protocoale. În primul rând, eu cred ce trebuie să vorbim foarte sincer, sub liniere foarte deschis ce s-a întâmplat, sub liniere de ce s-a întâmplat, ceea ce s-a întâmplat. După aceea, trebuie să modific melegile, legislația. Trebuie să fie foarte clar ce nu se poate încheia. Nu se poate lucra sub astfel de protocoale. După aceea, cine unde a sub IT, aici eu cred ce ar fi bine o anchet, dar eu nu vreau să merg mai departe, ce nu vreau să par eu sub liniere tiu sub nu subliniere tiu, sau sunt unii care subliniere tiu care ar trebui să fie urmările, dar oricum. Ceea ce au făcut este peste Constituție, peste principiile constituționale sub liniere peste principiul separrii puterilor în stat, a declarat element, conform News. <gură> <gură> Întrebat dacă protocoalele serei sunt neconstituționale, Chielen Hunor a răspuns, absolut. Toate ramurile justiciei au fost begate sub o alt putere, sub o alt instituție. Nu mai putem vorbi de independent ca justiciei. Hai să accept mece la procuratură nevoie de oarecare colaborare, dar nu e nevoie, dar ce faci cu judecătorii, ce faci cu în alta curte de casacie? Ce faci cu CSM-ul?